Перший лот аукціону футболка колишнього гравця з Тернопільщини Григорія Ярмаша. В ній спортсмен дебютував за збірну України. Памятна футболка, дебютний ви в національну збірну України у 2008 році. Тут підписи хлопців, які були тоді на зборі. Національний збірний, коли ми грали дві товариські зустрічі з Голландією і з Швецією літом 2008 році, така пам'ятна футболка для мене, але я сподіваюся, вона, як кажуть всі, якщо спасе життя одного воїна нашого, то вже не просто так вона комусь буде. Зараз в асоціації є вісім футболок гравців з Тернопільщини. Шість з них дав Григорій Ярмаш, ще дві Ігор Пердута, розповів заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський. За його словами, аукціон проводитимуть на сторінках асоціації в соцмережах. Кожна футболка вона має свою історію. І кожен футболіст він коротенько розкаже, де він виступав, чи в збірні України, чи за футбольний клуб, той чи інший. І, вважаючи, можуть придбати то лот такий, і таким чином будуть сумуватися такі кошти, і, наприклад, з нашої області, будуть йшли, ну, чи вже є в Збройних Силах хлопці, то буде на підтримку, на екіперування цих хлопців, які були футболістами, аматорами чи професіоналами, і на даний момент захищають Україну в боротьбі за красу». Координує аукціон журналіст, який вивчає історію футболу Тернопільщини Віталій Попович. Каже: "Стартову ціну футболки визначають від рівня змагань, у яких брав участь футболіст. Ігрова футболка клубна, я думаю, буде в середньому 1000 гривень. Якщо буде в єврокубках, ці футболісти брали участь у футболісти, я думаю, десь півтора 15000, і національної збірної буде дві. Ще маємо одну теж таку унікальну футболку теж Григорія Ярмиша, де він грав у національній збірній молодіжній і став срібним призером, то я думаю, там, через там, тиждень чи півтора вона теж буде виставлена, вона може бути теж трішки дорожча, на відміну від інших клубних. Кожен лот, каже Віталій Попович, розігруватимуть від трьох до п'яти днів. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль